Še vedno počiva, ampak to najo spi kenguru. Pravno noč vstal, še vedno raziskujeva bližnjo okolico. Pihnik tudi obožuje tele pri Boržke. Ja, res. Sedi. Dej, glas. Dej, glas. Dej glas. Oho, In ko narava spi, jaz zelo rada pravim juhice. Ampak S vami sem delila v bistvu že kar nekaj receptov za juhice. Bodo tudi spode polinkane. Danes vam bom pa predstavila en malo drugačen recept. In sicer je veganski. Je osvežilen, vsebuje kar nekaj zelenjave. In mene zelo ljubi. Gre za tesnenine z pestom iz indijskih oreščkov. Upam, da boste uživali v njemu. ko kot sem jaz v njegovej pripravi. Najprej bomo indijske oreščke pri srednje močni temperaturi, popražal v ponvi. Ko so indijski oreški popraženi, jih nasekljamo. Seveda lahko uporabite tudi multi praktik, ampak jaz sem raje vse naredila eh, ročno zložem. Na to baziliki takole nacupamo listke, jih na to zrolamo in prav tako na drobno nasekljamo, ker vzemte si čas. Nasekljamo pa tudi petršil, tudi kar se da drobno. V sklenico skupaj s petršilom dodamo še polovico veganskega parmezana in so ter poper. Solimo kar izdatno, da bo v pesto res dober okus. Dodamo pa še olivno olje in tudi s tem nič ne šparac, ker gre vse en za pesto, za katerega želimo, da je res poven in slastnega okusa. Uporabite pa deviško olčno olje. Zdaj pa k naši zelenjavi, jaz sem se odločila, da bom uporabila glavo kodrolisnatega ohrota, ker doda čudovito teksturo. Takole sem ga narezala na krpice, uporabila pa sem tudi stroči fižov, ker mi je zelo dober zdraven testenin. Tudi tega sem narezala na majhne koščke. Vse skupaj sem skuhala tako, da sem najprej v vrelo osoljeno vodo dodala testenine in takoj, ko je voda še enkrat močno zavrela, dodala še v stroči fižov. V zadnji minuti kuhanja pa sem dodala še kodrolisnati, glavnati ohrot. Ker le ta ne rabi veliko časa, da se skuha. Vse skupaj postrežemo tako, da na krožnik dodamo testenine, stroči fižov in kodrolisnati glavni ohrot. Na to dodamo izdatno količino pesta. Posipamo s parmezanom. Uh, in za zaključek dodamo še par kapljic limoninega soka. Le ta bo dodal še eno ekstra noto jedi in uh, jo naredil še bolj osvežilno. To Na koncu vsaz ga videa račem, pripravite si to doma. Ampak tu si morate res pripraviti doma. Ta jet je hranilna, imate zelenjavo zdraven, imate ta odličen pesto, ki ga lahko tudi v bistvu shranite v hladilniku, če ga ne boste mogli vsega pojesti. Pač, hrana iz mojih sanj. Jau.